Pojasta polvi paranee Vanha sanonta, mikä tarkoittaa sitä, kuinka jokainen sukupolvi on edellistä viisaampia ja osaavampi Kaikki tämä näkyy siinä, kuinka me käyttäydymme, niin myös liikenteessä Lapsi oppii vanhemman esimerkistä niin hyvässä kuin pahassa Kaikki, mitä me aikuiset teemme, toistuu lapsen käytöksessä, jos ei heti, niin ainakin myöhemmin Aikuinen on lapsen esikuva, Uskokata älkää myös murrosiässä, joten ollaan sen arvoisia. On ensisijaisen tärkeää, minkälaisen mallin annamme lapselle liikenteessä. Lapsi kopioi toimintaamme ja opitusta tulee normi, jota lapsi toistaa läpi elämänsä. Pienimmätkin eleet ja elkeet sekä kunnioitus, liikennesääntöjä ja toisia liikkuja kohtaan tarttuvat pieneen mieleen joka päivä. Lapsi tarkkailee vanhempia myös silloin, kun kuvittelemme olevamme omassa kuplassamme. Joskus siis selän takanammekin on pienet silmät, joilta mikään ei jää huomaamatta. Pidetään siis kaikki omalla käytöksellämme huoli siitä, että vanha sanonta pitää paikkaansa myös tulevaisuudessa ja ennen kaikkea liikenteessä.